Майже три метри за вишки і близько дев'яти метрів за вширшки. Такі розміри муралу – дерево життя. Для підготовки стіни та створення малюнка було використано близько десяти літрів акрилової і півтори літрів гумової фарби та пф -емалі. Якщо вважаєте ну, всі дні, які вийшли, вони не заставять тиждень, може, з хвостиком. А так як ми його робили там, на протягом її, там, То ми робили, то ми не робили, то у нас такі, ще більше. На минулої неділі закінчили. там є квітка життя, там є охоронець чур, є захисні знаки. Вони всі були і спрямовані на те, щоб захищати наше місто від ну і цей район, в тому числі від нападників, загарбників. Альона каже, надихнула на цей мурал Любов Паранюк, в якої художники були взимку на курсах таврійського розпису, і медикиня Руслана Сікаленко Коштами допоміг Микола Марінов. Про роботу художники домовлялися з власником будівлі. Спорядження зберігали у гаражі жінки, що живе неподалік. З нею домовлявся Дмитро. Говорить, ви не проти, якщо у нас от буде зображений такий мурал. І показав мені картинку. Я, як говориться, люблю все красиве. Місцеві жителі, з якими ми спілкувалися, кажуть, приємно вражені роботою художників. Дуже радий, що до нас прийшов красавця. Це Дуже людей вдохновляє на хороші діла, на віру, надіжджу, що ми побудемо. Мені подобається, війна йде, а ми малюємо. Нас не здолати, ми Україна. Надалі у планах художників створити заключений четвертий мурал оберегового циклу у Заводському районі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.